هذه المنظومة الشريفة المنيفة للإمام الحجة سيد إبراهيم بن إبراهيم بن حساب بن حسن الملقب برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعاري المتوفى سنة وأربعين بعد الألف من هجرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي عن الإيمان كما قال الإمام اللقاني وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق وتكمن عن الخلاف الذي جرى بين أهل السنة والجماعة ثم قال في البيت فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحنا بالعمل وذكر في البيت العشرين قوله مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة ثم يقول رحمه الله رضي عنه في البيت الواحد والعشرين ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان أي أن الناظم رحمه الله ورضي عنه سيذكر في هذا الدرس وفي هذا الباب عن مبحث زيادة الإيمان ونقصه وصدر البيت بقوله ورجحت رجحت زيادة الإيمان أي أنه أن العمل هو من كمال الإيمان عند أهل السنة كما سبق ذكرنا في الدرس الماضي وهنا المصنف رحمه الله ذكر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه واختلاف العلماء في ذلك ومن ذلك القول الأول أنه يزداد بالطاعة وينقص بنقصها بنقص الطاعة وهذا الذي أشار إليه بقوله ورجحت يرجح هذا القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو قول جمهور السادة الأشاعرة رضي الله عنهم ودليلهم في ذلك وحجتهم في ذلك قالوا أننا نقطع أننا نجزم بأن إيمان الرسل عليهم السلام والصديقين والصالحين من عباد الله لا يساويه إيمان الفساق هل يساوي إيمان النبي والرسول مع سواء مع إيمان المؤمن الفاجر الفاسق لا لا يستويان ولذلك استدل الجمهور بقول الله جل جلاله في سورة الأنفال الآية الثانية عند قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما هذا حصر المؤمنون أي المصدقون المذعنون لأحكام الله إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الشاهد هنا وإذا تليت عليهم آياته أي آيات الله عز وجل وآيات الرحمن من القرآن الكريم زادتهم إيمانا زادتهم الدليل والشاهد في الآية من سورة الأنفال في الآية الثانية من سورة الأنفال هي قوله جل جلاله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهناك قول ثان وينسب هذا القول الى الامام الاعظم ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه واصحابه من الساده الحنفيه وهو مذهب امام الحرمين الامام الجويني رحمه الله عليه ماذا يقول هذا المذهب؟ يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص وحجتهم في ذلك أن التصديق البالغ حد الجزم لا يتصور فيه زيادة ولا نقص هذا الذي يعتقد اعتقاد جازم هذه العقيدة هو التصديق لا يقبل لا زيادة ولا نقصان. فقالوا أن التصديق البالغ حد الجزم لا يتصور فيه زيادة ولا نقص أما الآيات الواردة بمفهوم الزيادة كالآية السالفة الذكر الآية الثانية من سورة الأنفال وهي قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قالوا هذا يدل على الزيادة معناه أن الصحابة كانوا كلما نزلوا أو نزل شيء من الآيات من الكتاب الله عز وجل يؤمنون بها فيزداد لهم تصديقات جزئية اذا تويت عليهم زادتهم ايمانا اذا الايه تكلمت عن الجنه امنوا بالجنه ثم اذا جاءت ايه تتكلم عن النار امنوا بالنار هذه تصديقات الزياده في التصديقات وهذا خاص بزمانهم قالوا هذا خاص الايه الكريمه إذا زادتهم ايمانا خاص بزمانهم خاص بزمانهم ولذلك قال الناظم رحمه الله ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان أي رجح جماعة من العلماء القول بزيادة الإيمان رجحت أي إذا غلبت كفة تقول ورجح الشيء إذا غلبت الكفة فيه هنا رجح الرجح قوي دليله قوي دليله أي رجح جماعة من العلماء القول بزيادة الإيمان بسبب طاعة الإنسان وهي فعل المأمور واجتناب المنهي عنه وإن كان أهل العلم يتكلمون في بعض التفريعات في هذا المبحث يقولون الإيمان في زيادته ونقصانه على أربعة على أربعة أنواع إيمان يزيد وينقص وهو هذا الذي رجحه الإمام اللقاني والذي رجحه جمهور السادة الأشاعرة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا بأنه يزيد بالطاعة وينقص به بالمعصية وهو إيمان الأمة إنسا وجنا أي من المكلفين النوع الثاني وهو الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة الأبرار المكرمين عليهم السلام إذا أعيد إيمان يزيد وينقص هو إيمان الأمة إنسًا وجنّا الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان السادة الملائكة المكرمين عليهم السلام وإيمان يزيد ويا ولا ينقص وهو ايمان الانبياء ايمان يزيد ولا ينقص وهو ايمان الانبياء وايمان يز ينقص ولا يزيد الله, الله ايمان ينقص ولا يزيد وهو ايمان الفساق وهو ايمان الفساق هكذا يقول اهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى البيت الواحد والعشرين وهو قوله ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقلا ونقصه أي نقص الإيمان دام في البيت الماضي في البيت العشرين تذكر عن ترجيح زيادة الإيمان بزيادة الطاعة مفهومه أنه ينقص بنقصان الطاعة لكن هنا أتى بها منطوقة هذا الذي أتى به في هذا البيت منطوقا هو مفهوم في البيت الماضي في البيت السالف الذكر هو البيت العشرين ونقصه أي نقص الإيمان بنقصها اي أن الإيمان ينقص بنقص الطاعة ومقارفة المعاصي الإيمان ينقص بماذا؟ أه؟ بنقص الطاعة وبارتكاب المعصية لأن عدم الطاعة هي معصية وقيل لا وقيل لا أي لا يزيد ولا ينقص وقيل لا لا يزيد ولا ينقص هذا الذي أشانيه القول الثاني عند أهل السنة وهو قول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان النثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي اختاره إمام الحرمين الإمام الجويني رحمة الله عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه فسروه بالتصديق وتصديق لا يقبل الشك فلا زيادة فيه ولا نقصان وهنا أتى به بصغه التمريض والتضعيف لانه اشار في ان انه رجح رجحت زياده الايمان بما تزدد به طاعه الانسان آه وقيل لا اي لا يزيد ولا ينقص هو مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه آه وهو مذهب امام الحرمي من ساده الاشاعره وقيل لا قل فكذا قد نقيل وقيل لا القائل بهذا القول هو الامام العظيم فخر الدين الرازي كان الامام فخر الدين الرازي رحمه الله عليه اراد ان يجمع بين القولين السالفين القول بان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو, ما وهو مذهب جمهور السادة الأشاعرة ومذهب من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفه النعمان رضي الله عنه مذهب إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه وقيل لا كما قلنا هذا قول الفخر الدين الرازي فجمع بين القولين بحبل بانه حمل القول بالزيادة والنقص على ما به الكمال اي من الاعمال قال لما قال جمهور السادة الاشاعرة بانه يزيد قالوا اي بالاعمال لا نقص به التصديق نفسه التصديق نفسه لا يقبل زيدا ولا نقصان اي زيادة أي حمل القول بالزيادة والنقص على ما به الكمال اي من الاعمال أي الاعمال هي التي تزيد والاعمال هي التي تنقص فإذا زادت الأعمال زاد إيمانه وإذا نقصت الأعمال نقص إيمانه وحمل عدم الزيادة والنقصان على أصل الإيمان وهو التصديق الباطني هو التصديق الباطني الذي لا يقبل الشك والتردد نعم هو قول الإمام الحرامي الجويني وهذا معنى قوله واقيل لا لا يشير إلى فخر الدين الرازي رحمة الله عليه ورضي عنه. لا خُلْفَ خلاف، يعني الرأيين لا خلاف يعني لا خلاف بينهما خلاف ليس حقيقيا وإنما هو خلاف لفظي. كذا قد نُقِل، أي راجع للقيل الأخير، الذي قيل لا. لأني جميع ما سبق، كذا قد نُقِل. وأشار بذلك إلى التبري من عهدة صحة هذا القيل. قال الإمام العلامة الحنيفي رحمة الله عليه في المنهج السديد لكن لم يسلم له هذا التوفيق أراد أن يوفق بين الرأيين لأن الفريق الأول هم جمهور السادة الأشعرية يعني يعنون زيادة التصديق فتعين أن يكون الخلاف في أصل الإيمان نعم. وهنا الإمام الباجوري رحمة الله عليه في شرحه على الجوهرة للإمام اللقاني الإمام الباجور الشافعي رحمة الله عليه قال المعتمد أن الإيمان هو التصديق فقط المعتمد أن الإيمان مفهومه هو التصديق فقط وأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وأن النطق هو شرط لاجراء الاحكام الدنيويه فقط. اما في الاخره فهو مؤمن، لا مصدق. ثم قال عطفا على قوله نعتمد ان الايمان هو التصديق فقط وان نطق شرط لاجراء الاحكام الدنيويه، ثم قال وان الايمان اي ان المعتمد ان الايمان يزيد وينقص كما هو التحقيق. فاستفده والله ولي التوفيق كلام النفس الإمام الباجوري رحمة الله عليه ثم بعد أن تكلم عن هذا المبحث مبحث زيادة الإيمان ونقصه وذكر فيه أقوال العلماء ومن أراد أن يوفق كالإمام الفقر الدين الرازي شرع يتحدث عن مبحث آخر وهو صفات الله تبارك وتعالى صفات الله تبارك وتعالى وعزت قدرته قال فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم فواجب له أي ذكر أن كل مكلف كما سبق أن ذكرنا أنه يجب عليه شرعا أن يعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع ومثل ذلك للرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالفن استطرادا يعني باب الإجمال فقط ثم شرع في بيان ما يجب معرفته تفصيلا أي الصفات العشرون صفة صفة ولذلك أهل العلم علماء أصول الدين علماء الاعتقاد والمتكلمين أن أي أن المتكلمين يقولون أن الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهي الصفات النفسية وهي الوجود. الصفات النفسية وهي الوجود المنسوبة إلى النفس بمعنى الذات. وسميت بذلك لأن الوجود نفس الذات. نفس الذات دون شيء زائد عليها وعندنا القسم الثاني وهي الصفات السلبية وهي منسوبة إلى السلب سميت بذلك سلبية لأن معناها سلب أو سلب سلب ما لا يليق بالله جل جلاله هذه الصفات السلبية لماذا سميت سلبية لأننا بهاته الصفات سلبت ما لا يليق بالله جل جلاله ما لا يليق بالذات العالية وهي خمسون القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية وعندنا صفات القسم الثالث وهي صفات المعاني والمراد بها كل صفة قائمة قائمة بذاته تعالى تستلزم له حكما معينا فمثلا القدرة صفة صفة معنى ماذا تستلزم تستلزم حكما معينا وهو كونه قادر وهكذا وسمت بذلك لأنها معاني تقوم بالذات صفات المعاني وهي سبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والكلام إذن عندنا صفة نفسها الوجود وصفة السلبية عندنا خمسة القدام والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية تصبح ست صفات زد لها زد لها سبع صفات المعاني تصبح ثلاثة عشر صفتان ثم الصفات المعنوية وهي الأحكام التي ترتب على الاتصاف بصفات المعاني وهي الصفات كونه حيا عليما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما فتصبح كم عشرون آه تصبح عشرين صفتان قال الناظم فواجب له أي إذا أردت معرفة ما يجب لله فأقول الوجود وهذه الصفة الأولى واجب له يعني أن أي بأن وجوده واجب لذاته أي معنى واجب أي لا يتصوره في العقل عدمه ولا يقبله أه لا أزلا ولا أبدا فوجود الله ذاته غير مستمد من غيره وما عداه من المخلوقات والمحدثات فوجوده تبعي فقد تم بايجاده جل جلاله وجلت قدرته اما ادله الوجود قال فواجب له الوجود عندنا الدليل النقلي وهي الايه الخمسه والعشرين من سوره سيدنا لقمان عليه السلام قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله من خلق السماوات والارض لا يقولن الله اي موجدها فهو موجود قبل ان يوجد وجوده غير مستمد من مستمد من غيره اما ما عداه سبحانه وتعالى فوجوده تبعي فقد تب بإيجاده جل جلاله وجلت قدرته اما الدليل العقلي نقول ثبت ان العالم حادث حادث وكل حادث يجب افتقاره لمحدث حادث اي مخلوق وكل مخلوق يحتاج الى خالق فوجب افتقار العالم الى محدث وهو الله تبارك وتعالى وكل من وجب افتقار العالم اليه فهو واجب الوجود له الوجود سبحانه وتعالى ولذلك سئل أحد العارفين عن الدليل الذي أقنعه بالإيمان بالله أحد العارفين بالله سئل كيف عرفت الله سبحانه وتعالى فتبسم وقال أغنى الصباح عن المصباح أغنى الصباح عن المصباح ما تحتاج النهار إلى دليل ما تحتاج النار إلى دليل ثم قال ثواجب له الوجود والقدام الصفة الثانية وهي من الصفات السلبية وهي القدم يعني يجب له جل جلاله القدم ما معنى القدم القدم أي لا أولى لوجوده فوجوده تعالى لم يسبقه عدم أصلا بخلاف وجوده سواه فإنه مسبوق بالعدم لا محالة وقدم الله تعالى قدم ذاتي ومقصود ومقصود هنا هناك قدم زماني يرد به طول المدة قديم ويقال هذا بناء قديم أي مضى عليه زمن طويل وهذا مستحيل على الله القدم مسقود أي أنه لا أو لا أول لوجوده أما الأدلة المثبتة للقدم النقلي وهي الايه الثالثه من صوت الحديد ويقول تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الدليل العقلي انه لو لم يكن قديما لكان حادثا. ولو كان حادثا لافتقر الى محدث. ولو افتقر الى محدث لافتقر محدثه الى محدث وهكذا وهذا محال. هذا معنى قوله فواجب الله الوجود والقدم كذا بقاء أي كذلك يجب له سبحانه وتعالى بقاء وهذه الصفة الثالثة من صفاته السلبية هو أنه لا آخر لوجوده لواله هو الأول ولا آخر لا كما قلنا البقاء هو أنه لا آخر لوجوده ولا يطرأ عليه العدم أصلا وكما ورد الدليل النقلي قوله تعالى من سوره القصص الايه 88 قوله سبحانه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون اما الدليل العقلي انه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم اذ كل ما ثبت قدامه استحال عدمه كل ما ثبت قدامه الى اول استحال يكون معدوما وقد سبق دليل وجود القدم اي النقلي والعقلي لكنه سبحانه وتعالى ثبت له القدم فلا يجوز عليه العدم فثبت فثبت من هنا وجوب وجوب البقاء له سبحانه وتعالى ثم اتم البيت بقوله فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم لا يشاب اي لا يلحق بقاء الله سبحانه وتعالى عدم. ولا يشاب اي لا يخلط بالعدم لان حقيقه المخاط تقتضي الاجتماع والبقاء لا يجتمع مع مع العدم. ثم قال في البيت الرابع والعشرين: وانه لما لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. اي انه سبحانه وتعالى لما ينال العد العدم هذه الصفه الرابعه وهي المخالفه للحوادث مخالف المخالفه للحوادث اي واجب له سبحانه وتعالى ان يوصف بانه مخالف المخالف للحوادث مخالف المخلوقات التي لا يلحقها العدم ومعنى المخالفه للحوادث اي عدم مثالته للمخلوقات في اي صفه لها فالله سبحانه وتعالى ليس له ند ولا ضد ولا شابه ولا ماثيل لا في ذاته أي انه سبحانه وتعالى واحد في ذاته ولا في صفاته اي انه واحد في صفاته ولا في افعاله أي انه واحد في افعاله فكل ما تتصف به المخلوقات من الجرميه الجسميه المستلزمه للتحيز في المكان او العراضيه المستلزمه للقيام بالاجرام فالله منزه عنها الله منزه عن المكان وعن الزمان وكما انه سبحانه وتعالى غني عن المكان فهو كذلك غني عن الزمان كان قبل خلق الخلق المكان والزمان إيه. فقط ننبه العلماء عليهم حضرة الله تبارك وتعالى يقول هناك الفاظ مشتركه بين الصفات بين الخالق والمخلوق وهذا الاشتراك انما هو اشتراك لفظي واما الحقائق فهي متباينه كالوجود تقول الله واجب الوجود لكن وجود الله ذاتي اشتا واجب الوجود ووجود الله ذاتي الوجود وأما المخلوقات فموجودة بإيجاد الله مستمرة الوجود بإمداده سبحانه وتعالى مخالف برهان هذا القدم معنى أن القدم هو الدليل على المخالفة القدم هو عدم آه كما قلنا وهو عدم الأولية يعني أنه سبحانه وتعالى لا أول لوجوده فالقدام هو الدليع المخالفة ونستدل أيضا لصفة مخالفة للحوادث والمخلوقات من الدليل النقلي قوله تعالى من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اما الدليل العقلي لو لم يكن سبحانه وتعالى مخالفا للحوادث لو لم يكن مخالفا لكان مماثلا لها ولو كان مماثلا لها لكان حادثا وحيث ثبت قدامه سبحانه وتعالى استحال نقضه وهو الحدوث ومما ينسب ومما ينقل عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعليه السلام له بما عرفت ربك؟ فقال رضي الله عنه وارضاه عرفته بما عرفني به نفس بما عرفني به نفسه لا يدرك بالحواس الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس بالبصر والسمع والحاسه والشم لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء وصدق الإمام الجنيد رحمة الله عليه وقدس الله سره لما قال لا يعرف الله إلا الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا